لینک این کانال ها و شبکه ها رو توی پست مربوط به این ویدیو در یوتیوب قرار خواهم داد اکثر ویدیو های ما در آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های اجتماعیم آخرین اخبار و اطلاعات در مورد کریپتوکارنسی و بلاکچین رو شما میتونید مشاهده کنید. اگه تا الان عضو به کانال ما در یوتیوب نشید پیشنهاد می‌کنم همین الان پایین سمت راست روی این آیکن کلیک بکنید و اون دکمه زنگوله هم فشاربدین تا، از آخرین اخبار و اطلاعات به لحظه و زودتر از بقیه خبردار بشی. خب توی این ویدیو قصد داریم در مورد انواع کلاهبرداری در بازار رمزارزها با هم صحبت کنیم. چیزی که خیلی متداوله و اینکه خیلی ها هم درگیر این مسئله میشن. امیدوارم که شما با دیدن این ویدیو حداقل خودتون رو توی حالتی قرار بدین که اجازه ندین کلاهتون رو بردارن یا سرتون کلاه بذارن. هدف ما اینه که شما آگاه بشین نمونه را از این میگیم و زمنان یک مجموعه کاملی در اسکم کلاهبرداری در بازار رمزرزا داریم تهیه میکنیم من این گروه ویدیو رو این بالا برای شما کاردش میکنم پیشنهاد میکنم هرچنگاهی حتما مراجعه بکنیم مخصوصا ببینیم که هرچنگاهی متاسفانه و ناخواسته تعدادی دارن این آی او ها و بالاخره خیلی الان زمین ها رو براتون جلوتر توضیح میدن موارد کلاهبرداری رو که محرز هم هست و میان معرفی میکنن پروموت میکنن حالا با چه هدفی این کار رو انجام میدن خواسته یا نخواسته باعث میشن که بقیه هم درگیر این مسائلش هم بهشون ضرر وارد شد من پیشنهاد میکنم که دقت بکنید این ویدیو رو کامل ببینید حتما این گروه ویدیو ها رو توی کانال کریپتو فاندر در یوتیوب مشاهده بکنید ما هر از این موارد این تیپی پیدا بکنیم به صورت خاص میایم براتون توضیح میدیم خب این داستان کلاهبرداری که از روزی که بشر به وجود اومده وجود داشته الان هم ادامه داره و از اینجا به بعد هم ادامه خواهد داشت اما تو حوزه کریپتوکارنسی از سال 2009 که بیت کوین اومد و بعد ارزشمند شد و در اوج اون سال 2017 که بیشترین رشد تو بیت کوین و سایر رمز ارزها داشتن توجه کلاهبردار رو بیشتر به خودش جلب کرد و خب آینده ای هم که برای این بازار متصبر هستن اه, می که این آدم ها بیانی به همین روش ازش استفاده کنن کما اینکه خصوصیت های ویژه که بازار کریپتوکارنسی داره مبدی بر اینکه حالا بعضا بعضی جاها امکان ردیابی وجود نداره و خیلی امکانات خاص دیگه ای که با یه روی دیگه به وجود اومده کلاه رو تهیج میکنه که بیان سراغ این هوز بازار سرمایه و خب ما با توضیحات خدمتتون ارائه میکنیم سعی میکنیم که اثر رو به اونا تنگتر بکنیم و شما رو نسبت به موضوع آگاه کنیم توی این ویدیو قصد داریم در مورد روشهای کلاهبرداری انواع روشهای کلاهبرداری که میان سراتون و تو چه زمینایی هستو معرفی بکنیم و روش شناسایی اونها رو هم بهتون بگیم امیدوارم که هیچ وقت سرتون تو این بازار کلاه نره و باز هم پیشنهاد میکن که اگر سوالی در این خصوص دارید موردی دیدین که جایی داره کلاهبرداری انجام میدهیم مشکوکی به کلاهبرداریه به ما اعلام کنید با هم بررسی بکن اگر مهرت شد یه ویدیو میسایم به بقیه هم اعلام می به اشتراک میذاریم سوالی هم داشتین زیر پست همین ویدیو در یوتیوب برای ما ارسال بکنید به به سوالات شما پاسخ داده میشه. خب، انواع کلاهبرداری ما هشت حوزه مختلف و شناسایی کردیم که اینجا دسته بندی شده اما بدونید آگاه باشید که این داستان به اینجا خط نمیشه همیشه کلاهبردار سراغ روش های جدیدری میرن مگه همین چند وقت اخیر نیمدن رمز پویا رو گذاشتن که کلاه سر کسی نره آیا باز هم درست شرایط رو برای کلاهبردار سختتر کرد اما اونا آمدن یه level سطح خودشونو ارتقا دادن یه روشی دیگه در پس چیزی مهرز نیست صد درصد نیست و همیشه در حال به صورت آنگوینگ داره خودش رو میکنه روش های جدید رو پیدا میکنن که سره سر حالا کسایی که منابع مالی دارم کلاه بذارن ما این هشت رو با هم میبینیم و این داستان همچنان ادامه خواهد داشت و ویدیو های تکمیلی در کنار این قرار خواهیم داد یه سری بحث آیسی های جلیه که اصلا اینقدی این موضوع جذاب و بزرگ و بااهمیت هست ما یه ویدیو جداگانه برای براتون تیه کردیم من این بالا کارت میکنم که شما حتما اون رو ببینید چرا چون آیو به دلیل اینکه بازدهی بسیار بالایی دارن طرف اومده اتریوم مثلا حدود 10 سنت 20 سنت 50 سنت یه دلار خریده بعد اومده تو سقفش تا 1100 1200 دلار اومده شما حساب کن چند هزار برابر؟ آراهایش بوده خب این عددا ها عددای قابل توجهی شما تو مجموع ویدیوهایی که در مورد آی سیو تهیه کردیم قبل از اینکه بیاین آی سیو جلی رو پیدا کنیم، من پیشنهاد میکنم اصلا بریم این آی سیو چیه یه مجموعه کاملی شاید یکی از کاملترین مجموعه هایی که به زبان فارسی برای مخاطبین بازارهای کرپتوکارنسی تهیه شده تو همین کانال ما به اشتراک گذاشتیم براتون که اصلا آیسی او چی انواعی چی مقایسه مختلف هم کردیم اونو این بالا کارت میکنم حتما ببینید و بهتون توصیه میکنم که روی موضوع خیلی دقت کنید چون بازدهی بالایی داره آدم خب به هر حال دوست داره دیگه یه دفعه سری پولدار بشه به همین خاطر تو دام این جور آدمها نیفتین پس صرافیای مشکوکه چند هزار صرافی در سطح دنیا وجود داره که خب اینا و هر حال یه تعداد قابل توجهیشون کلاه بردارن روش هاشو با هم جلوت میبینیم که چجوری بفهمیم که کلاه بردارن و خودمون رو پروت کنیم حساب اون مسئله کیف بول های تقلبی ال مشاالله اصلا طرحریکی به قول معروف از بازار کریتوکارنسی قهر کرده اومدده رفتی کیف پول تقلبی زده به قول معروف میخوا حقش اینجوری بگیره درره به همین خاطر پیشنهاد میکنم می‌کنم نسبت به مسئله ذخیره‌سازی کیف پولتون دقت بکنید یه سری خصوصیات داره جایی که میخوایم باش کار کنید به همین راحتی پولتون رو هر جایی ذخیره نکنید این مثل بانک نیست که جایی ضمانتش رو کرده باشه اصلا چند مدل کیف پول داریم که حالا اونایی که حالا چند تا ویدیو در خصوص این تایید کردیم تو کانال قرار دادیم حتما ببینید اون‌ها رو اما دقت بکنید اون‌هایی که به شما وعد وعید های غیر متعارف میدن، همیشه به شما ضرر خواهند زد خب بعد بحث های هرمی و پرداخت سود بالایی که اصلا این از زمان چارلز دیکنز نویسنده مشهور که اون طرح پونزی رو چارچوبش توی رومانی برای, برای, برای مخاطبین خودش تشریح کرد تا الان ادامه داشته همین الان هم داره انجام همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم همین الان هم داره از این ترهای هرمی و پانزی استفاده میشه بس ترهای ارائه رایگان چیزی به نام ارائه رایگان کوین و آلت کوین ها نداریم دقت کن مخصوصا این بازی روی بیت کوین انجام میشه چیزی به نام ارائه بیت کوین رایگان نداریم دقت کنید سرتون کلاه نره وقتتون رو تلف نکنید منابع و انرژیتون رو بیهوده برای این کار صرف نکنید یه ویدیو خیلی مهم در این خصوص تهیه کردیم بالا براتون کارد میکنم حتما بهش مراجعه کنید بحث فیشینگ و فیشینگ نام کاربری رو روی ایردراپ این ایردراپ ها میدونید یعنی اون ارائه رایگان این توکن هاست یه ویدیو دیگه هم در ایر دراپ براتون تایه کردم این بالا کارت میکنم شما بتونید این زنجیره آموزشیتون رو تکمیل کنید اما دقت بکنید که خیلی تو این حزم یه چیز مجانی میدن ولی یه دفعه دیدم کیپ رو خالی کردن رفتن دقت بکنید که یه همچین چیزی براتون پیش نمیاد جلاتر توضیح میدم به چه صورت این فیشینگم با اون فیشینگی که ماهی نوشتنش فرق میکنه به این صورته به خاطر اینکه یه تاکید موکدی باشه بر این موضوع و ضمناً نمونه های این فیشینگ رو شما قطعا توی خرید مثلا از این وبسایت هایی که فروشگاه آنلاین دارن یا مثلا این کانال تلگرامی دیدین خیلی هم زیاده کانال کانالهای خرید گروهی پامپ و دامپ من امروز دیدم که سازمان بورس اطلا... فرا اطلاعیه زده مبدنی بر اینکه به هیچ عنوان مثلا این کانالایی که دارن بهتون سیگنال میدن و فلان میکنن بهمان این همه باید بیان در قالب مشاوره فلان و بهمان اینا بعد بیان زیر مجموعه یه شرکت سع... مشاوره سرمایه گذاری کار کنه و هیچ گونهش تایید نیست و مواظب باشین خود سازمان مطابق قانون و مقرراتی هم که داره یه بندی در این خصوص داره اعلام کرده با اینا برخورد قانونی میشود اما در بازار کریپتوکارنسی چیزی به این و... اصلا ناظری وجود نداره این پامپودامپیا دامپی چهار تا بهتون گین خوب میدن بعد ازتون ده برابرش رو بر پس میگیرن خیلی حواستون باشه به هوایی مثلا یه سود کوچیک نرین درگیر این کانال ها بشین داستان معامله گری توی کریپتوکارنسی خیلی فع... خیلی گستره بزرگی داره پیشنهاد میکنم مجموع ویدیو هایی که مربوط معامله گریه که همین بالا براتون کارد میکنم ببینید بسیار بسیار آموزنده است و درگیر این چه میدونم سیگنالد ای این جور آدم ها نشین چون بدون شک ضرر خواهید کرد و خب اکانت جعلی که تو شبکه اجتماعی در, مقا... در قباله آدم‌های معروف می‌سازن یه مثلا یادمه که در خصوص این آقای مکافی که خیلی هم اداش می‌شه روی بازار کریپتوکارنسی همین صاحب مکافی معروف آنتی ویروسش رو حتما رو کامپیوترتون نصبه خب یه اکانت جلی ساخته بودن و از زبونشون مثلا چند تا آی سی او رو پیشنهاد کرده بودن و آقا این انداختن به خلق‌الله تا اومدن بیان تکزیب کنن و ملت بفهمن چی شده طرف بار خودشو بست و رفت این بابا هم به خاطر نوع رفتارش اون آوای مکافی میاد مثلا دست میذاری روی سری آیسیو انصافا هم میکشه بالا خب اینم این هم پامپ و دامپ عمل میکنه ولی چون نظارتی روی این داستان وجود نداره خب دیگه به هر دامن کلاوردار میکنه هرچند که به هر حال این شکایت ها از طریق مثلا سکر این سازمان نظارت اوراق بهادار امریکا یه تده زیادشون بررسی میشه حتی توی یه سری آیسیو با این شرکت میگه مثلا اگه تو امریکا هستی مثلا به ترکیه این داستان کیسی ML هم حتما یه مجموعه ویدیو خوب توی کانال تهیه کردیم بریم پیداش بکنید کنید ازش استفاده کنید اینا نکات مهمی که شما باید تو معاملگری یاد بگیرید خب این روش های کلاهبرداری شد یعنی با این روش ها میتونن خیلی راحت سر شما کلاه بذارن کلاهتون رو بردارن اما خب من فقط برگردم به اینجا قرار شد آیسی های جعلی رو یه ویدیو جداگانه تهیه کردم اونو برید ببینید و یه مجموعه فیلم گروه آیسی هست حتما اینا رو ببینید. که براتون بسیار آموزنده است چون یکی از حوزه‌ای که شما میتونید gain خوبی ببرین همین حوزه آی سی او است ما پس از ردیف دوم شروع صرافی های مشکول ببینید اینا یه شبه جمع می‌کنن فرار می‌کنن بیاین پس ببینید که چقدر سابقه داره چقدر در موردش ریویو وجود داره ریویو خوندن را عادت بکنید برید مثلا وات مثلا یه اسم فایننس مگ مثلا یکی این صرافی که کلاهبرداری هم کرده بزنید گوگلش بکنی یا تو توییتر دنبالش بگردین یا تو ردیت یه این یه فوروم اجتماعی شبکه اجتماعی که در مورد این کریپتو کارنسی هست برید ببینید چی گفتن اگه احساس می‌کنید مثلا وقتی آدم میخونه حس میکنه که در نفر اومدن مثلا داد و هوار یقه جر دادن که یه همچین چیزی شده خب آدم نمیباره پولش بزاره اونجا دیگه تو این صرافی ها خیلی این صرافی ها رمزارز شما رو خیلی راحت میگیرن و ولی بهتون بر نمیگردن دست بگیر دارن ولی بده ندارن اینا پرایوت کیو در خصوص اون کیف پولی که دارین تو شما توش پول میذارید یا اون جایی که دارین دارین مناب بتون قرار میدین در اختیارتون نمیذارن به همین سادگی شما پول واریز کنید بهت بر نمیگه حالا شما بده دنبال پولت پس قبل از اون بری سراغ که این که ببینید این مثلا حالا حتی کسی هم بهتون معرفی کرده ببین بالا پایین کنید چون وقتی پولتون رفت دیگه نمیتونید رقیقه اون دوستتو بگیری یا برید تو سرا اون سایتی یا اون کسی که یه پستی توی یکی از این فروم‌ها گذاشته که تو چرا اینو گفتی گفتم دیگه خودت دقت میکنی اصلا شاید خود کلاهبردار باشه دقت بکنید پس برید تو سراغ صرافی و بخونید جزئیاتشو بررسی بکنید ببینید که سابقه ای داشته برای کلاپ هردی چه امکاناتی رو در اختیارمون اینه که بخوام به خود بگن که ما آدم درستی هستیم توضیح میدن تو وبسایتشون که مثلا ما این امکانات در اختیار شما قرار میدیم خب آی سی او جلیلی که با هم قرار شده یه ویدیو جداگانه ببینیم صرافی رو توضیح بدم علی میسر را, را, را که فولای تقلبی که تقلبی اصلا یه تعداد بسیار بسیار زیادیش رو پلی هست اندرویدی هم اصلا حالا چرا رو اندروید خیمه زدن دقیق من نمیدونم ولی احساس میکنم که یه مقداری چون گستره مشتری های اندرویدی بیشتره خیلی راحتتر اینجوری میزنن میره و خب پس این کیف پولای اپلیکیشنی رو خیلی دقت کنید پولتون رو بذارید به احتمال خیلی زیاد از بین خواهد رفت سعی کنید از کیف پولهای سخت افزاری استفاده کنید کلت ها استفاده بکنید این باعث میشه که یه مقداری امنیت شما بره بالا. اکثرا اینا تو زمانی این که یه فورک انجام میشه ما یه ویدیو هم در مورد فورک ساختیم اینو برید تو کانال پیداش کنید ببینید در فورک یعنی اینکه یه منشعب میشه یه سافت فورک،, فورک داریم یه هارد فورک داریم که خب حالا تعاریفشونو توی ویدیویی که گفتم توی کانال هست میتونید ببینید اینا تو این زمان به خاطر اینکه این, این سهام جایزه میمونه تو بورس شما بابتش چیزی پرداخت نمی‌کنیم یا تو حسابتون میگی فول میسازن میگن ما مثلا این فورک جدید اتریوم رو ساپورت می‌کنیم در صورتی که شما مثلا حداقل 5 تا اتر تو این داشته باشید شما میری به در دیوار میزنیم این 5 تا رو بگیرم تا هر یه بازی کوتاه یه رشد خوبی میکنه دیگه این کار انجام میدیم اون بیت‌ها رو می اتریوم وارث می‌کنی اون کیف پول اونها برمی‌دارن خدا نگهدار دقت بکنید پرایوت کیو حتماً بهتون بدهن توی این کیفو بولا اگر نمیدن شک نکنید که یه جایی داستان میپیچه خب مورد چهارم طراوی هرمی و پرداخت سود بالا. که اصلا این آقا زبان زده خاصهامه با اون لبخندی که داره این چارلز پونزیه که سال 1900 از ایتالیا به امریکا مهاجرت میکنه و اینکه مهاجرات نوشتم مهاجرت منظورمه سال 1900 از ایتالیا به امریکا میره و مطابق گفته های خودش که ثبت شده میگه من از وقتی از ایتالیا اومدم امریکا یه دلار تو جیبم بود ولی رویای میلیون دلاری تو ذهنم بود خیلی راحت اومد از طریق این روش های هرمی و حالا سیستمی که خودش مبدا بود اومد کلاهبرداری انجام داد سال 1920 این کار انجام شد جالب اینکه چارلز دیکنز این مثلا داستانو یعنی این سیستم کلاهبرداری توی یه رومانی در سال 1857 توضیح داده بوده که بعد از اون ویلیام میلر 1899 این کارو انجام میده ولی خب بعدا چون این عددی که چارلز پونزی توی امریکا زد 1920 عدد خیلی گنده ای بود اصلا تر به نام خودش ثبت شد <تصفح> این آدم آدم خیلی خاصی بوده و خب روش هم به این صورته که میاد میگه که نفر اول یه سری مثلا میگه که من مای 10 در درصد این مثال ها درصد سود میدم طرف 100 واحد میاره میذاره از پول خودش 10 در درصد م اولو میده از پول خود طرف در درصد ماه دوم و سوم این بابا هیجان زده میشه میره چارت رفیق دیگه هم میاره رفیقاش هم میرن رفیقاشونو میارن چرا چون میگن آقا ما سود گرفتیم این ببین هرمه همینجوری داره شکل میگیره تا اینکه به یه جایی میرسه که این پولی که داره وارد میشه دیگه نمیتونه کفاف پرداخت این سوده غیر متعارف و بده و یه دفعه همه با هم میریزه پایین و اینا دیگه پولی نمیدن و فرار میکنن جالبه بدونید که این داستان تا امروز هم ادامه داشته حتی در عواسطی 1990 توی یه شورش در آلبانی انجام میشه که یه بابای یه گروهی اصلا اومده دا. حتی یه سری دولتی هاشون هم درگیر شده بودن از این ترها گذاشته بودن اینجوری همه ملت رفته بودن پولاشون رو گذاشته بودن تو این سیستمه که یه دفعه که کار زمین می‌خوره اصلا کار به شورش می‌کشه ملت می‌ریزن تو خیابون و اصلا یه چیز افتضایی که فکر می‌کنم این شورش به تغییر دولت در آلمانی هم ختم میشه جالب این داستان حتی همین اخیرا هم, هم مثالش که خیلی زیاده ولی مثالای بلدش 1993 ۱۹۹۹ تا 1997 یک کلیسای بلام تامپا توی ا فکر میکنم کالیفرنیا امریکا بوده ماده گرفته پول مردم میگرفت میگفته که من بهتون سود دو برابر میدم پولتون رو در یه بازه یه یک ساله یا دو ساله دو برابر میکنم که میاد پول مردم رو میگیره همینجوری ادامه میده این کلیسا از به ظرفیت کلیسا بودنش استفاده کرده و در نهایت پول مردم خرد. اینو همه روش های پانزی خیلی هم چیز عجیب و غریبی نیست. شما میتونید همین پانزی رو با همین نوشتار انگلیسی این بالا یا همین فارسی کلیک بکنید تا رو بشناسید. تو خیلی قشنگم خداداشکتو تو اینترنت میتونید مطالب زیادی در این خصوص پیدا بکنید و بدونید آگاه باشید که اینجوری سرتون کلاه نذارن. هر جا که اومد گفت یه سود مثلا انقدر تو ماه بهتون میده، اول سال برای چی بعد این سود بده. مگه چیکار می‌کنه که این سودو میده؟ حواستون به این موارد باشه. خب، مورد پنجم ترهای رایگان. این ترهای رایگان در نظر داشته باشید. پنیر مجانی فقط تو تلموشه. چیزی به نام بیت کوین رایگان نداریم. اتریوم رایگان نداریم. اگر هم هست در قبال منابعی که شما میذارید. اصلا قابل مقایسه نیست انگار میمونه شما مثلا ده میلیون به حساب یه کسی بریزید بعد بخواد مثلا ما 100 هزار تومان به شما بده چه کاری اشتباهه حسنی عقل سلیم میگه همچین کاری انجام ندید دقت بکنید که این طرح رایگان یه چیز به نام داریم توزیع رایگان این جنبه تبلیغات و بازاریابی داره یه ای سی او میخواهد مثلا رو اندازیشه یه سریش میاد به جای که مثلا به های پروموشن بذاره و نمیدونم بنر به کنه و مصاحبه بذاره رپورتاژ آگهی بره میاد چیکار میکنه یه سری توکن رایگان را میده میگه شما مگه به دوستت معرفی کنی اینقدر از ریفرال بیت میدیم همه رو درگیر میکنه و بعد مثلا میگه اگه انقدر اضافه تر بخواه انقدر بعد پول بدی دقت بکنین تو این جایی که میگه انقدر بعد پول بدیم همون جایی که احتمال داره به بره 2017 سال فاجعه برای اردراپا بود و تعداد زیادی کلاهبرداری توش انجام شد. دقت کنید که همچین اتفاقی برای شما نیفته. و یا مثلا میگن بدون سرمه گذاری درآمد کسب کنید. اصلا برای چی باید این کار برای شما انجام بده؟ برای من انجام بده. اصلا توجیه نداره همچین چیزی. این طرح رایگان هر جایی که یه فری جلوش بود یه رایگان جلوش بود خیلی دقت بکنی من میتونم به جرعت چشم بسته بگم 99.999 درصد کلاهبرداریه. تو این طرها نرید ردیف ششم فیشینگ با نام کاربری رو و حوزه ایدراپا برید فیشینگ رو که قطعا توی با کارتای شتابی تو ایران باش بارها برخورد کردین میرین توی درگاهی درگایی میخواین خرید انجام بدین همه اطلاعات شما رو میگیرن هیچ خریدی هم انجام نمیشه در این دنگی اسمس کل موجودیت رفته دقیقا این همین رو توی کرپتوکارنسی میاد میاد آدرس والت تو میگیره نام کاربری و رمز اعور تو میگیره یه درگاه جلی درست کرده اطلاعات گرفت تمام به لحظه اون پشت لاگی میکنه نیوزر پس میزنه هر چی داریدی داره از توش برمی داره میبره ای می می دراپ های جعلی خیلی زیاد شده میان یه توزیه رایگانی انجام میدن یعنی باقل یه دونی میپاشن طرف طرفو آلوده میکنن بعد تا اومد تو تله تموم دیگه کیف رو خالی میکنن میره دقت بکنید که هرج ازتون نام کاربری رمز و عبور خواست اصلا نباید بدید شما رمز رمز نام کاربری جزو مهمترین چیزایی که شما برای خودتون دارین به هیچ عنوان تو کریپتوکارنسي نباید اینو در اختیار کسی بذین این رمز دوم کارتتون میمونه این رمز اول کارت بانکیتونه به هیچ عنوان اگر کسی خواست بدونید کلاهبرداری اصلا نرین سمتش اگر یک درصد هم کلاهبرداری نباشد که به نظر من هست ترجیح بدین که وارد این حوزه نشی مورد هفتم کانال گروه خرید گروهی پامپ و متاسفانه متأسفانه خب این مانیپولیشن تو دنیا به عنوان یه جرم شناخته میشه ببینید دستکاری در قیمت و قوانین سازمان بورس ایران هم به عنوان یک جرم شناخته میشه. مسادقش که پیدا شه، مجربین دستگیر میشن، بر قاضی حکم میده. ولی تو کریپتوکارنس این داستان هم وجود نداره. اصلا با همین پامپ و دامپ اومدن، کانال زدن، سایت زدن، عضویت میگیرن و فلان و بهمان. خرید گروهی یا اصطلاحی که تو بورسیا شاید بارها بارها شنیده باشین اگر شما توی حوزه معاملات بورس فعال بودی. اصلا میان با هم بخرن، بزنن زیر سهم بالا. اینا هم میان با هم میخرن که اینو پامپ کنن ببرن بالا. اما تفاوت شما با اونها چیه اون میدونه در چه ساعت و ثانیه این کار انجام میده اون با ربات نرم افزاری داره این کار انجام میده که اصلا شما تا بیاید دست به کیبورد کامپیوتر روشن کنی لاگین کنی اینترنتت واسه وارد بشی اصلا پامپ و دامپ تموم شده رفته فقط شما از جیبتون در رفته این پوله چون تو زمان خیلی کوتاهی مثلا شاید تو چند ثانیه اینو بکشنش بالا یا چند دقیقه ببرنش بالا به قول معروف بفروشن بریزن سر ملت بیا نازش بیرون این یه روش دیگه حالا برای همین اینجوری نون میخورن دیگه تو این گروه های پامپ و دامپ به هیچ عنوان نرید اونا به خاطر اینکه از قابلیت‌های خاصی استفاده میکنن که شما ندارید و اصلا میدونه که می‌خواد این کارو بکنه شما که علمو به غیب نداری که به هیچ عنوان نرید و اونا هم اکثرا بخواین آگاه باشید می‌رن رو ارزه و با مارکت کپ پایین یعنی ارزش بازار پایین داشته باشن و میتونن دستکاری کنه بکشه بالا به قول بورسی بورسیا جک بزنه زیرش در صورتی که اگر مثلا یه سهمی ارزش بازار بزرگ باشه میلیون ها حالات تد... سهامدار داشته باشه سهامدار عمده داشته باشه بزرگ باشه به این راحتی که نمیتونه بیاد وارد چه خار چه دستکاری کنه قیمتو همین خاطر در نظر داشته باشه این همون حاکم جامع نرماله داره دیگه وقتی جامعه توزیع توضیح... یعنی نمونه ها زیاد باشه جامعه به سمت توزیع نرمال سوخ پیدا میکنه و این توضیح آرمار جلو منیپولشن رو میگیره. پامپ ودام پیا رو عنوان نرید. و داستان اکانتهای های جلی در شبکه های اجتماعی ببینید اکانت های جلی می به نام آدم های مشهور مثل همین آقای مکافی که توضیح دادم میان میسازن میگن میگم من مثلا وارد همچین چیزی شدم. یه آدم های مهم با یهدونش این وونوررش یه حرف رو دوبار تکرار کردن که اگر آدم دقت نکنه به همین راحتی سرش کلاه میره میان مثلا یه کوین یا توکن یا یه ایردراپ یا یه اکسچنج بروکر یا هر چیزی از این زنجیره فعال در کریپتوکارنسی رو میگن این خیلی عالیه ما مثلا پیشنهاد می‌کنیم این کارو بکنید شما تا بری اونجا دیگه تموم کارت یعنی تا لاگین تو اون سایت دیگه تموم شد مطمئن باش سرت کلا رفته دقت بکنید خیلی راحت هر چیزی که توی سوشال مدیا نوشته میشه رو نپذیرید ببینیم یه کانسپتی داریم با عنوان اوسینت الان اینجا می نوویسم که ببینید. این اخبار جعلیه و اصلا یه سری تخصصشون اوسینت میان خیلی راحت با اون روشهایی که بلدن ببینه اصلا سح و خبر رو بررسی میکنه. بارها شاید شما برای شما یه خبر فیکی تو تلگرام اومده باشه کف کرده باشی مثلا یه همچین چیزی مگه میشه شما فورواردش میکنه در نفر دیگه. اما خبر فیک حالا پشت اون خبر چه هدفه خوابیده. نمیدونم اما بدونید که به همین راحتی نباید هر چیزی رو تو سوشیال مدیو بپذید این تکنیک آسیین تو پیشنهاد میکنم برید در موردش بیشتر بخونید اگر سوالی هم داشتین توی کامنت های مربوط به همین ویدیو در کانال یوتیوب ما در فاندر یادداشت بکنید به سوالاتتون پاسخ میدم روش های کلاهبرداری توی این بازار مرتبا در حال تغییر هست پیشنهاد میکنم حتما قسمت اسکم در, در کانال کریپتووفدر رو. ببینید ازش استفاده بکنید و به همین راحتی هم نپذیرید یه جایی سرمایه گذاری کنید امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین ما هم تونسته باشیم مطالبی که مد نظر و خدمت شما منتقل کرده باشیم خیلی مهمه این موارد رو در نظر داشته باشین پیشنهاد میکنم این موارد کلاهبرداری رو به خاطر اینکه به دوستانتون هم کمک بکنید با اونا اشتراک بذارید و تو کانال ما عضو بشین دکمه زنگوله رو هم فشار بدید که از آخرین اخبار اطلاعات خبردار بشین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید، با اشتراکش تو های اجتماعی و ارسالش برای دوستاتون کمک میکنید که سر اونا به همین راحتی کلاه نره و ما رو هم با این روشتون حمایت میکنید تو تا ویدیو مربوط به این کانسپت و این پایین براتون گذاشتم. حتما کانال ما رو عضو بشین، زنگوله فشار بدید تا بقیه مطالبی که براتون به اشتراک میذارم زودتر از بقیه ازش مطلعه بشین خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید امیدوارم که موفق و معید بشید خدا نگهدار